ימים זה קשה ולא כל כך נעים להתחיל מחדש בלי כל החברים אם מקבלים את השינוי מחייכים וממתינים מגלים איך החיים אותנו מחבקים כי לפעמים זה מוזר, לא נוח בכלל. רוצים לחזור אל הבית, אל כל מה שקל צריך סבלנות אמונה להתגבר על כל דבר גם הגולם מתגבר ואז הופך לפרפר אז אם קוראים לך אומר סגל אייל או אורי מתן דניאל, נועה או עדי תדעו תפתחו את הלב And he feels love. He comes to check Ariel. Eden, Maayan, Tiuri, Kuiimu, and Nachat. They went to the garden. The door of all זמן שיש כל מיני שינויים מכירים חברים וגלים כוחות חדשים גם הוא ענה פחדה לעזוב את האי אבל ככה היא גילתה באמת את מי שהיא אז אם קוראים לך אומר סגר אייל או אורי מתן דניאל גנוע או שקד אריאל אין את מה ים תהיו ריקויים ובנחת תלכו אל הגן תדעו טובה תבטחו את הלב ותרגישו אהבה אהבה כן, לך אומר סגב, אייל או אורי מתן דניאל, נועה או עדי תדעו שהכל מסתדר והכל הוא לטובה תפתחו את הלב ותרגישו אהבה אם קוראים לך שקד אריאל, עדן מעיין תהיו רכויים אל הגן תדעו מסתדר, תפתחו את הלב אהבה The door that all is opened and all for the